سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی شما ما رو دارین از کانال کریپتووفاننده در یوتیوب تماشا می کنید. امیدوارم تا اینجا از ویدیویی که براتون تهیه کردیم لذت برده باشین مطابق معمول سمت راست پایین تصویر شما لیستی از شبکه های که ما توش فعال هستیم و می و همونطور که میدونید تمام ویدیو های در یوتیوب و بعد از مدتی در آپارات به اشترا گذاشتهششه و در سایر شبکه های اجتماعی هم میتونید از آخرین اخبار و اطلاعات پیرامون کریپتوکارنسی و بلاکچین مطلع بشین. صفحه اینستاگرام ما رو دنبال کنید آدرسش رو میتونید از وبسایتمون ثروتیار دات کام ببینید این ویدیو 78 هشتم هست و اگر میخواین از ما حمایت بکنید یک حمایت معنوی خیلی خوب انجام بدین این ویدیو رو برای دوستانتون ارسال کنید در سایر های اجتماعی شیر کنید برای ما کامنت بذارید تجربه کاربری خودتون رو بنویسین سوالاتتون رو یادداشت بکنید و حتما ویدیوهای ما رو لایک کنید توی این ویدیو میخوام در خصوص شش تا شاخص اصلی و تأثیرگذار در قیمت بیت کوین با هم صحبت کنیم. شما ای که معامله گری توی بیت کوین یاد بگیری و انجام بدی و نقاط ورود و خروج خوب بدونی، احتیاج داری به یه سری شاخص، ایندیکیتور که بر اساس اونها نقاط ورود و خروجتو مشخص کنی و تحسین بگیری که کی وارد یک کوین یا آلت کوین بشی که حالا به صورت خاص ما بیت کوینو مطرح کنیم توی این ویدیو در ویدیوهای بعدی مجموعه االت کوین های مناسبی که میتونید تویش سرمایه گذاری کنید هم به همین طریق بر اساس شاخص های مرتبط دسته بندی کردیم و براتون ویدیو تهیه خواهیم کرد اگه علاقمند به این مفهوم هستید پیشنهاد میکنم اگر تا الان در کانال ما عضو نشدین همین الان روی این لوگو فشار بدید سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو فشار بدید تا از آخرین اخبار و اطلاعات ما خیلی سریعتر زودتر از بقیه بشیم. بشین سلب مسئولیت همونطور که بارها و بارها در ویدیوهای مختلف گفتم مجموعه ویدئوهایی که ما توی کانال کریپتو فاندر تحقیق کردیم فقط از جنبه آموزشی هست و اگر میخواییم به صورت تجاری ازش استفاده کنید ریسک گری بر عهده سرمایه گذاره و از این محل هیچ بر عهده ما نیست این همونطور که گفتم این ویدیو هفت هشت بود و اگر شما بخواید بین اینا بگردین موضوع مورد علاقتون رو پیدا کنید شدیم مق کارم دشوار باشه به همین خاطر ما پلیلیست هایی را بر اساس موضوعات مرتبط به کریپتوکارنسی تهیه کردیم ویدیو های مرتبط رو اون تو قرار دادیم تا شما اگر دنبال یک موضوع مفهوم خاصی می ویدیوهای ویدیو های مرتبط رو خیلی راحت به دست بیارید پیشنهاد می‌کنم حتما ویدیوهای ما را از مجموعه پلیلیست دنبال کنید. خب توی این ویدیو میخوام یه خورده درخوس تحلیل تکنیکال با هم صحبت بکنیم مدل موجودی به جریان همون اس او و 6 شاخص تحلیلی تحسس و قیمت بیت کوین که در ادامه با هم صحبت خواهیم کرد ببینید درخوس تحلیل تکنیکال ما چند تا روش داریم یکی یک روش تکنیکال یک روش فاندامنتال و یک روشی هست به نام بیهیویرال Finance مالی رفتاری که میگه رفتار آدم ها رو میبینه و خب هر کدوم از اینها یک نقاط و قوت و ضعفی دارن، یک سری موافق و مخالف دارن، یک سری پیرو و همراه دارن که توجیه مناسب برای استفاده از اونها دارن. خب من اگر بخوام در خصوص تحلیل تکنیکال برای شما ویدیو تهیه بکنم، شاید مثلا یه صد قسمت بعد براتون فقط در مورد تکنیکال صحبت کنم اما اینجا ما یک کانالی در آپارات داریم که بالغ بر هزار تا ویدیو مرتبط به بازار سرمایه رو اونجا به اشتراک گذاشتیم من لینکش رو اینجا برای شما می‌نویسم ضمناً توی کامنت مربوط و تو پست مربوط به همین ویدیو در یوتیوب هم لینک رو براتون می‌ذارم که بتونین ازش استفاده بکنین در خواست مودل موجودی به جریان که همون S2F هست S2F BTC همون تو که میدونید این مدل مودلیه که برای تلا هم استفاده میشه برای نقره هم استفاده میشه من یه ویدیو قبلتر درست کرده بودم که در خصوص سایر آلت کوین ها هم اس 2 f محاسبه کرده و حتی ارتباط بین اینها رو گفتم پیشنهاد میکنم که این مدل S2F رو از, وید... از ویدیو تعریف S2F بعد S2F BTC بعد S2F altcoin ها اونا رو دنبال کنید من یه ویدیو مجموعه ویدیو رو این بالا براتون کارت میکنم تا بتونید ازش استفاده کنید مدل موجود به جریان هم که قبلا با هم دیدیم ببینید یه همچین روندی داره که پیش بینی میکنن در سال 2027 به 1 میلیون دلار و پایان 2020 -20 به 100 هزار دلار قیمت هر واحد هر یک واحد بیت برسه بر اساس این مدل اومدن دیدن هر مدلی میتونه یه سری اکسپشن داشته باشه حتی نقض بشه اما تنها مدلی که الان خیلی روش دارن میکنن بر اساس این قیمت‌های بالا و اگر خاطرتون باشه جان مکافی که مدیر اون مجموعه مکافی که محصولاتش شما رو کامپیوترتون استفاده میکنید پیشبینه یک میلیون دلار رو خیلی سال قبل کرده بود و شاید ایشون زودتر به این مفهوم رسیده و ازش استفاده کرده. به هر حال پیشنهاد که استوفا دقیق و کامل برید مشاهده کنید. اما این 6 تا شاخص به چه صورتیه؟ این شش تا فاکتور اصلی که می‌تونه گذار باشه. من از بین مقالات متعدد از بین نظرات حرفه‌ای‌های این بازار به این دسته رسیدم شاید شما گوگل بکنید به عددهای کمتر و بیشتر برسید اما عملا این یک چکیده ای از اون مجموعه تحقیقاتی که انجام شده هست و اینکه پوشش بیشتری رو بیشتر حد اکثر پوشش رو نسبت به موارد مطرح شده شما میتونید ببینید من لینک مربوط به منابعی که استفاده کردم هم در قسمت پست مربوط به همین ویدیو در یوتیوب اشتراک میذارم یه داستان ارز و تقاضا وجود داره. ارز و تقاضا روی بیت کوین، روی اصلا کریپتو از زمانی که بیت کوین سال 2017 شروع کرد رشد کردن خیلی تازه با مفهوم بلاکچین آشنا شدن. طوری که امروز که با هم صحبت می‌کنین کشور چین در سال 2020 بیشترین رکورد ثبت های فعال در حوزه بلاکچین داره ده هزار شرکت در سال 2020 چین تاسیس کرده خب پس ببین ترند داره میره اینوری یه اتفاق بزرگی رو به ارسه بانکداری و تأمین مالی خواهد گذارش و اتفاق بزرگترش بر روی ارائه سرویس و خدماته ما در روی این حوزه خیلی با هم صحبت کردیم حتی شما میتونید برگردین به ویدیوهای مثلا آی سی او رو کامل مجمع او رو کامل ببینید اون ویدیوهای اولی که یه مقدار حالت بیسترو دارن نگاه کنید میبینید که اصلا جریان به چه صورتی در حال تغییر هست پس اولین داستان عرضه و تقاضا چون وقتی معرفی شد یه سری تقاضا براش ایجاد شد که بخرن یه سری هم رفتن تو صنعت ماینینگ شروع کردن ارز کردن و تقو... ارزه ریتش مشخصه تقاضای هر روز داره بیشتر و بیشتر میشه کاربرد های جدید براش پیدا کردن حتی رفتن به سمت اینکه این, این خدمات رو بر روی خود پردازها بدن فکر میکنم الان بالا بر 9000 خودپرداز در سراسر دنیا در حوزه تبدیل و کش کردن و نحت کردن این ها داره فعالیت میکنه یه مجموع ویدیوام در خصوص اون ساختم اون رو میتونید توی کانال پیدا بکنید ببینید که کجا نزدیک‌ترین خودپرداز به شما هست و میتونید تبدیل بکنید کریپتوکارسیتون رو به ارز رایج مدد نظرتون به خاطر آشنای بیشتر مردم با این مفهوم بلاکچین و به صورت خاص بیت کوین و سایر کوین ها این بازار بیشتر شناخته میشه و تقاضا برای فعالیت در این بازار بیشتر خواهد شد مورد بعدی اخبار و رسانه هایی تحصیل گذاره و ردیت و سایر به قول معروف رسانه های مرتبط با کریپتوکارنسی خیلی تأثیر گذار هستن و حتی به عنوان یک شاخص نگاه میکنن وقتی که مثلا تعداد پست تعداد توییت مربوط به بیت کوین در توییتر بالا میره احتمال میدن که داره رشد میکنه یا گوگل ترندز یه بار با هم صحبت کردیم تو ویدیوی اول وقتی که این ترند زیاد میشه ترند سرچ کردن زیاد میشه یعنی آماده یه ورود یه تعداد زی... یه منابع مالی زیادی به این بازار هست ما یه مجموعه ویدیو در خصوص کوین مارکت کپ تهیه کردیم که نحوه محاسبه و اصلا دسترسی به این تعداد توییت و پستی که تو رو ردیت قرار میگیره اونجا گفتم من این بالا کار داش میکنم سر فرصت برید مجموعه ویدیو کوین مارکت کپ رو ببینید در خصوص های سیاسی ببینید یه سری اتفاقات تاثیر بزرگی در وضعیت کریپتوکارنسی داره مثلا همین با تزریق منابع مالی که امریکا امروز داره یعنی دولت ترامپ داره توی کشورش انجام میده این تزریق منابعی که انجام میشه اینور داره تقویت میکنه رشد بیت ها و داستان بالا رفتن قیمت طلا اتفاقاتی که مثلا بین کشورهای مختلف میفته مثلا داستانهایی که بین چین و امریکا وجود داره یا اصلا همون برگزیت این... حالا جدا شدن انگلیس از اتحادیه اروپا بحران یونان هست و اصلا این قصه جنگ اقتصادی بین کشورها ببینید پول ترسوعه میره جایی که امن باشه امروز مثلا تو بورس فردا تو طلا پس فردا توی فارکس پس اون فردا میاد توی کریپتو و همینجوری داره میچرخه و یه چیز به نام اسمارت مانی ازش یاد میکنن که میگن اون پول هوشمند از اونطری از اینکه اون بازار حرکت کنه بازاری که حالت گاوی داره رو خارج میشه ازش و میره توی بازار نوظهور یا بازاری که هنوز رشدش شروع, شروع نکرده توجه این رویدادها به شما کمک بسیار بسیار زیادی میکنه داستان بعدیمون تاثیر قوانین رگولاتوریه. ببینید تا یه زمانی حتی توی ایران هم ماینینگ اولش خیلی کسی توجه نمیکرد بعد یه دفعه ممنوع شد بعد اومدن روش قانون گذاشتن و حالا الان داره خیلی قانونمند داره جلو میره و کسی که میخواد فعالیت بکنه در یه چارچوبی برقو میخره و کار ماینینگش انجام میده همین اتفاق تو چین و کره جنوبی هم افتاده و در سایر کشورها پس قوانین و رگولاتوری تاثیر زیادی دارن یا اصلا خود امریکا یک سری رو آیسا مخصوصا خیلی سختگیرانه به این مسئله نگاه میکنه و هنوز هم خیلی شا... چیز نیست یعنی پذیرنده این مفهوم جدید به صورت نیست و این محدودیت رو باعث شده که یه مقدار این رشد از اون سرعتش کمتر شد به لحظه ای که به مادامی ای که این موافقت ها انجام بشه این مجوزها صادر بشه یه دفعه یه سیلی از تقاضا به سمت این بازارها میاد مخصوصا در حوزه مثلا صندوق های سرمایه گذاری فرض و ورین بذارید که صند های سرمایه گذاری که الان دارن فعال میکنن به عنوان صندوق های شاخصی اینا بیان تو حوزه کارنسی فعال بشن خب یه دفعه پول قابل توجهی رو مردم میارن اینجا قرار میدن چون این بازارم خیلی بازار خاصی هست بس حرفه‌ای بودن توش تخص و تخصص داشتن بسیار بسیار اهمیت داره خب یه دفعه های بلوکه بزرگ میاد به این سم و همون داستان نهنگایی که میگن مثلا انقدر وال اومدن تو بازار یه دفعه مثلا بیت کوینی شیدن به این قیمت یا همین روزا شنیدیم که اتریوم و یه دفعه والی اومده در یه بازه به 450 دلار هم در یه دونه اکسچنج رسونده ما در خصوص این منابط چه در خصوص رویداد های سیاسی و تاثیر قوانین رگولاتوری یه مجموعه ویدیو در خصوص وبسایت هایی که وبسایت های خبری مناسب که اخبار صحیح میدن اخبار زرد و فیک ارائه نمیکنن براتون تهیه کردیم منابع بسیار خوبیه حتما به اون ویدیو مراجعه کنید بعد از این اونو ببینید آدرس ها یادداشت بکنید، اصلا اصلا توفعلیورییت بروززر اینترنتتون قرار بده هر ازچنگ نگاه کنید که در گرماگررم این بازار قرار بگیرید. نسخه قدیمی فورک تقسیم کردن هارد ورک و سافت ورک چیزیه که از ابتدا تاثیر بسیار بسیار زیادی نه تنها روی بیت کوین بلکه روی سایر آلت کوین هایی که صاحب بلاک چین هستند گذار بوده و اینکه این فورک مثلا این تقسیم شدن چیه من یه ویدیو جدا ساختم در خصوصی این ولی یه توضیح کوتاه اینجا میدم فورکه میاد میگه من مثلا یه هارد ورک میخوام انجام بدم یه ادهی میاد مثلا حالا توی شبکه رایگیری میشه موافقت میشه که آقا یا هارد ورک یا سافورک انجام شد میاد میره سمت سافورک یه خدمات جدیدتری رو ارائه میکنه که مشکلات قدیمی رو حل بکنه بهش میگن فورک و اینکه همونطور که اشاره کردم اینا سیستمای ولد و والدی هی hey, نقاط ضعفشون رو تکمیل میکنن در یک شکل جدید در یک پوسته جدید ظهور میکنن بهش میگن فورک اما تاثیرش رو قیمت چیه وقتی که یه فورکی انجام میشه مثلا میگیم بیت کوین که داره داشت انجام میشد یا بیت که داشت انجام میشد چه اتفاقی افتاد خیلی کیف پولا اعلام کردن که اگر کسی بیت کوینش اینجا داشته باشه این تعداد حداقل داشته باشه معادل انقدر هم مثلا بیت کوین میگیره همینی که اعلام میشه که اگر شما هم این حد اعطلا داشته باشید به تمادلش این داده میشه از این فورک جدید داده میشه تقاضا رو میبره برای اینکه طرفی که موجودیش کمتر از اینه به اون برسونی یا اصلا موجودی نداره به اون میزان برسونه به همین خودش باعث رشد قیمت میشه پس فورکا اکثرا این تاثیر رو دارن موارد استثنا در این حوزه وجود داره و بحث بسیار بسیار بسیار مهم نصف شدن پاداش استخراج بیت کوین هاوینگ به اصطلاح میگن و این نصف شدن از ابتداد که پاه تا بوده بعد شده 25 تا دو بوده تا خرداد ماه تا اوواط اردی بهش پایه سال 99 و در میه 2020 همین اواخر اوواط به بعد اردیبهش 99 هاوینگ بیت کوین، انجام شد و این استخراج پاداش استخراج به 6 و25 کاهش پیدا کرد و همینطور این میره جلو جلو جلو تا 20 که این عددها خیلی خیلی کوچیک میشه پس اون داستان عرضهو و تقاضا این بالا که اشاره میکنم حالا عرضهه داره میاد پایین تقاضاه داره میره بالا چرا چون سقف بیت کوین مشخصه 21 میلیون هر چن لوتر این میزان استخراج با سختتر میشه و کمتر به بازار عرضه میشه پس این دارایی خودش ارزشش میره بالا به همین خاطر کمک کرده که تاثیر زیاد روی قیمت بیت کوین بذاره و همیشه مثلا یک ماه تا یک سال بعد از این نسل شدن پاداش استخراج بیت کوین هافینگ قیمت شروع کرده رشد کردن پیشنهاد میکنم اون ویدیو رو هم مشاهده کنید این بالا براتون کاردش میکنم تا بتونید مجموعه عوامل تاثیرگذار گذار بر قیمت بیت کوین رو یک بار دقیق مرور کرده باشین و زمانی که میخواین وارد بشین به بیت کوین یا خارج بشین یا اصلا می خواین نوسان بگیرید ازش. چون توی زمانی که میره شروع به رشد کردن، این داستان CFDA که از محل اختلاف قیمت هست، بسیار بسیار سود بیشتری به شما میده تا خود فیزیکو بریم بخریم فیزیکی که وجود نداره بن مثلا یه واحد بیت کوین رو بخرید و خب معامله گر ای دنبال همچین فرصت های این فرصتا ها تو بازارها بسیار بسیار کم هست امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین و همونطور که ابتدا گفتم با اشتراکش در سایر شبکه‌های اجتماعی و برای دوستاتون از ما حمایت معنوی می‌کنید اگر هم بخواید می‌تونید از لینک زردین پال یا آدرس کیف پول اتریوم که در پست مربوط به همین ویدیو در یوتیوب به اشتراک میذارم از ما حمایت مالی هم انجام بدهید اگر تا الان عضو کانال ما نشدید و به موضوع بلاکچین و کریپتوکارنسی و معامله‌گری توی این بازار سرمایه‌گذاری در این بازار علاقمند هستین رو این لوگو فشار بدید سابسکرایبشین دکمه زنگولهرم بزنید تا از آخرین اخبار و اطلاعات پیرامون موضوع کانال ما زودتر از بقیه به محض اینکه اطلاعاتی به اشتراک میذارییم از طریق یکی مییل خودکار با خبر بشیم. دو تا ویدیوی مربوط با این موضوع رو براتون اینجا کارت کردم و پیشنهاد می‌کنم حتما مشاهده کنید ممنون که تا اینجا همراه ما بودید خدا نگهدار.